Taj U prošlosti, Dubaj kao ostalom i veći dio Bliskog istoka žive od ribolova i lova na školjke. Situacija se promijenila 1969. godine pro narodskom nafte. Od tada je ova država pri vrhu svjetskih proizvođača, a 1971. godine Dubaj i ostalih 6 Emirata su osnovali Ujedinjeni Arapski Emirate. Znajući da rezerve nafte neće dugo trati, Emir Sheikh od Dubaje je počeo s detaljnim pametima za razvoj najvećeg svjetskog turističkog središta. Ogromni prihodi dobivljeni od nafte potrešeni su izgradnjom grada. Danas se Dubai većinski financira iz biznisa i turizma, dok prihod od nafte iznosi samo 4% BDP-a. Naš domaćin Luka Vitas sa suprugom Majom živi u Dubaju tri godine. Naše prvo uh, internacionalno iskustvo je bio Kuwait. 2012. do negdje 2017. Gdje smo došli u Dubaj i već smo znali šta možemo očekivati što se hrane tiče. Znači da se jede puno riže, puno različitih okusa je u tim karijima takozvanim koji su ne samo indijski nego internacionalni danas postali. I to stvarno je jedno je postala meni osobno jedna eksplozija okusa kad se proba. Pakistan i Indija njeguju tu jednu vrstu kulture kruha koja je potpuno e, različita od europskog poimanja kruha je recimo francuski kruk košta su recimo u Hrvatskoj imamo razne vrste kruha. Oni imaju jedan kruh koji je jako tanak i jako jako ukusan i može se zaista koristiti u svakoj prilici za, za bilo koje vrste hrane. So Muntazer is basically uh, Pakistani, and uh, Chinese. We try to give in our best when it comes to taste and cleanliness. Samo <makes noise> Gazda lokalanje pokaza apsolutno sve, od WC-a, od kuhinje, od frižidera, od hladnjače, gdje se hrana priprema, kako se priprema, znači sve na nje pokaza, a nismo se najavili i nije bio skeptića prema nama, iako se apsolutno ne poznajemo. Sve civilizacije su zastupljene u Dubaju, apsolutno sve. Zakoni su strogi i kršitelji tih zakona su jako strogo procesuirani i jako brzo procesuirani. Dubaj nema rijeku, već prirodni otvor koji se zove Dubaj Krik. Prokopanje da bi bio dovoljno dubok tako da mogu prolaziti veliki brodovi. Dubaj je najliberalniji od svih Emirata. Iako u samom gradu ne možete kupiti alkohol, ima ga u specijalnim barovima i hotelskim kompleksima. Jeftina radna snaga dolazi iz Pakistana, Indije, i Bagladeša te okolnih zemalja, a radnici uglavnom dolaze sami ostavljajući svoje obitelji, zbog toga je broj muškaraca skoro 3 puta veći od ženske populacije. Samo 10% stanovnika su omirati. Gotovo je nemoguće dobiti državljanstvo osim ako niste u bliskom brodu s nekim od domaćih. Svojom arhitekturom posjeća na New York 21. stoljeća i to ne samo zato što visoki neboderi uistinu posjeća na Manhattanu, već prvenstveno zato što toliko dobrih restorana, klubova, barova i hotela na jednom relativno malom prostoru ima još samo u New Yorku. A kakva je gastro scena u Dubaju? Pričali smo sa njemačkim šefom Uveom koji živi i radi u Dubaju više od 30 godina, te je generalitajnik Kulinarskog saveza Emirata od 1994. In, in the moment, I think there's nothing in terms of international cuisine uh, what is not available in Dubai. Uh, we have everything. The growth uh, in, in the last two years was, uh, was pretty amazing. I still remember 20 years back, uh, we went to Hong Kong or we went to London, New York to see what is available in cuisines when we open New Huston. And uh, now the guys from Hong Kong and London are coming here to see what we are doing. So I think the development was, uh, was pretty amazing. The people in Dubai, when the residents of Dubai, when they in increased, when the different nationalities increased, the same time the different restaurants increased. So we have right now, what I was reading the other day, 201 different nationalities living in Dubai. I think we have at least 100 different cuisines, uh, restaurants in Dubai by now. And now there is a lot to do for, for tourists because we have so many tourist attractions now. What has been built in the last two years is uh, second to none, I, I would say. Uh, but if you go 20, 25 years back, there was, except there was a Dow cruise on the, on the creek, there was a trip in the desert, camel riding, uh, that's it. There was not much not much else to do uh so the the hotels which were here they started to to open more and more restaurants started to do more different cuisines started to bring more international chefs so uh, coming to dubai uh food was uh, was always a big part of it javni prijazu dubaju je vrlo dobro organiziran Autobusne stanice su klimatizirane, a metro vozi bez vozača, potpuno automatiziran. Između ostalog, Dubaj je jedan od najsigurnijih gradova na svijetu. Izgoni zemlje možete dobiti zbog najmanjih prekršaja, stoga u ovoj zemlji kriminala gotovo da i nema. Posjetili smo dva simbola modernog Dubaja, Burj Khalifu i Dubai Frame. Burj Khalifa je najveća zgrada na svijetu, Burj na oradskom znači zgrada. Visoka je 820 metara, ima 167 katova i lift koji ide čak 160 km na sat. Dubai Frame je arhitektonska atrakcija koja dijeli novi i stari dio Dubaja. Izrađen je od stakla, čelika, aluminija i armiranog betona. Dnevno kroz Dubai Frame prođe oko 5000 turista. Dubai Street Food se sastoji od cijelog niza malih azijskih i arapskih restorana koji se nalaze na svakom uglu. Glavni gosti su im miradnici iz Indije i Pakistana. Ti mali objekti su prije svega poznati po tradicionalnim začinima i sočnim okusima. Mogu vam ponuditi razno razna jela po vrlo pristupošnim cijenama. Dubaj je jedan od najvećih svjetskih trgovačkih gradova. A ako zaista želite osjetiti ovaj pustinski grad, njegove tradicionalne tržnice, poznate kao suks, obavezno trebate posjetiti pregovaranja je sastavni dio folklora i često su trgovci naporni u želi da vam prodaju svoje precijenljene stvari. na četvrt Al Hidi je rekonstruirana 2005. godine i čuva sjećanja na epohu sredine 20. stoljeća. U ovim objektima nitko ne živi. Pretvoreni su u muzej. Rečenica koju sam nije pročitao na internetu i koja najbolje opisuje život u Dubaju je Dubai doesn't make you feel you belong there.